Hej och välkommen till bibliotekens minikurser! Denna film handlar om e-post. E-post är den tjänst som många anser vara den viktigaste tjänsten på internet. Och allt fler företag kräver e-post för att du ska kunna använda deras tjänster. Du kan använda e-post både privat, i kontakt med företag och organisationer samt för tjänster från offentliga verksamheter. Fördelar med att ha en e-postadress E-post har under en lång tid börjat ersätta vanlig post just på grund av sina många fördelar. Jämförelse mellan post och e-post. 1. Snabb kommunikation. 2. Enkelt att skicka till många. 3. Sparande sökbara konversationer. 4. Billigt, miljövänligt och flexibelt. Skapa en e-postadress. Det finns en mängd olika tjänster för att skapa och använda en e-postadress. Hur funkar en e-postadress? E-postadress Ditt användarnamn, snabela, e-posttjänstens namn blir din unika adress och all e-post som skickas dit går till ditt konto, likt ett telefonnummer eller en adress. Adressen kan sluta med exempelvis .se eller .com, men det gör ingen skillnad. E-posttjänst de vanligaste tjänsterna för e-post är idag Gmail, Outlook och Yahoo. Genom att besöka webbsidor för de här tjänsterna kan du registrera dig och skapa en egen e-postadress som slutar på snabela.gmail.com snabela.outlook.com snabela.hotmail.com eller snabela.yahoo.com. Användarnamn. I registreringen väljer du ett unikt användarnamn som är det som hamnar framför snabela. Tänk på att välja ett seriöst användarnamn som du kan tänka dig att använda länge och som blir uppfattat som professionellt. Exempelvis är förnamn, punkt, efternamn vanligt, men om det är upptaget är det vanligt att lägga till en siffra eller en bokstav från ett andra namn. Så kommer du åt din e-post. Det finns olika sätt att läsa, skriva och skicka e-post. Det kan variera lite beroende på om du använder dator, surfplatta eller mobiltelefon. Tre sätt att nå din e-post. E-post i webbläsare. Du kan besöka webbsidan för en e-posttjänst för att nå din e-post via antingen dator, surfplatta eller mobiltelefon. E-post på dator. På de flesta datorer finns ett inbyggt program där du kan lägga till ditt e-postkonto och få upp dina e-postmeddelanden i programmet. Programmen har lite olika funktioner, men det spelar inte så stor roll vilken tjänst du använder för just din e-post. E-post i app. Motsvarigheten till program i en surfplatta eller mobiltelefon kallas för app. I de flesta enheter finns en inbyggd app som heter Mail eller liknande där du kan lägga till ditt e-postkonto. Många tjänster för e-post har även en egen app du kan ladda ner. Hur fungerar ditt e-postkonto? Trots att e-posttjänsterna är många och att det finns olika sätt att nå sin e-post så är ett e-postkonto alltid uppbyggt på liknande sätt. Sortering av e-postmeddelanden. Olika mappar. Alla e-postmeddelanden blir kategoriserade i mappar för ordning och reda. De här fem mapparna är de vanligaste, som vi beskriver mer detaljerat nedan. E-post du får. I inkorgen hamnar alla e-postmeddelanden som blir skickade till dig. De blir sorterade med det nyaste längst upp och det är enkelt att se vilka du har läst och inte. E-post du börjar skriva. Om du börjat skriva ett e-postmeddelande men inte skickat iväg det blir det sparat som ett utkast. Det gör att du kan fortsätta med ditt e-postmeddelande vid ett annat tillfälle. E-post på väg att skickas. När du skickar ett e-postmeddelande hamnar det i utkorgen innan det gått iväg. Ibland kan det bli fördröjning om du exempelvis saknar uppkoppling till internet. E-post som blivit skräppost. För att sortera ut e-postmeddelanden som verkar oseriösa eller som kan vara försök till bedrägeri finns mappen skräppost. Ibland kan även viktiga e-postmeddelanden hamna där, så det kan vara bra att gå igenom skräpposten regelbundet. E-post du slängt Du kan ta bort och rensa e-postmeddelanden. De hamnar då i papperskorgen. Det vanligaste är att de ligger i papperskojen en begränsad period innan de försvinner helt för att du ska ha en chans att ångra dig. Så ser ett e-postmeddelande ut. När du öppnar ett e-postmeddelande ser du olika fält som kan vara bra att känna till. Olika delar av ett e-postmeddelande. En konversation. En av de stora fördelarna med e-post är att du enkelt kan följa en konversation. Under eller över det senaste e-postmeddelandet ligger ofta föregående meddelanden som tillhör samma ämne och avsändare eller mottagare. Avsändare och mottagare Högst uppe i e-postmeddelandets sidhuvud ser du ofta avsändare med namn som du kan klicka på för att se användarens e-postadress. Under det kan du även se mottagarens namn och avsändarens ämne för meddelandet. Varje e-postmeddelande innehåller också datum och klockslag när det kom in. Innehåll. I själva innehållsytan för e-postmeddelanden hittar du avsändarens textmeddelande. Det kan innehålla text och länkar och kan även formateras med exempelvis fetmarkering, rubriker och punktlistor. Bilagor Bilder, dokument och liknande som blir skickat med ett e-postmeddelande kallas för bilagor. Ofta markeras det i form av en mindre symbol i meddelandet, till exempel ett gem. Den faktiska bilagan ligger ofta längst ner i meddelandet där du kan klicka på filen för att öppna den. Så skickar du ett e-postmeddelande. Du kan själv skicka ett e-postmeddelande genom att skapa ett helt nytt meddelande eller genom att svara på ett e-postmeddelande du fått. Svara på ett e-postmeddelande till varje e-postmeddelande du får finns tre val. Svara använder du för att skriva tillbaka till en person, den som är avsändare av meddelandet. Svara alla använder du för att skriva tillbaka till både avsändare och alla personer som fick meddelandet, det vill säga flera personer på samma gång. Vidarebefordra använder du för att skicka vidare e-postmeddelandet du fått till en annan person än den som är avsändare. Skicka ett nytt e-postmeddelande. Skapa Till skillnad från när du svarar på ett e-postmeddelande måste du fylla i lite mer information när du skapar ett helt nytt meddelande. Till I fältet Till, To eller mottagare skriver du e-postadressen till den eller de du vill skicka meddelandet till. Kopia I fältet Kopia eller CC skriver du e-postadressen till den eller de du vill ska få meddelandet men som inte är direkta mottagare. Exempelvis om du vill att någon annan ska kunna ta del av konversationen. Fältet Dold kopia använder du på samma sätt men e-postadresser i det fältet blir dolt för mottagaren. Ämne, rubrik. I fältet för ämne skriver du tydligt och kortfattat vad meddelandet handlar om. Det är det första mottagaren ser när personen får ditt meddelande. Bifoga fil. Om du vill skicka med till exempel en bild eller ett dokument till ditt e-postmeddelande klickar du på funktionen Bifoga fil. Då får du möjlighet att välja en fil som finns sparad på din enhet. Tack för den här kursen! Besök gärna biblioteken i Hamstad's YouTube-kanal för fler minikurser.